360 повідомлень, пов'язаних із домашнім насильством, отримали запорізькі поліцейські протягом січня. 146 осіб притягнули до адміністративної відповідальності, повідомила головна спеціалістка управління по роботі з молоді і сім'єю і Запорізької міськради Вероніка Шостак. Як не стати жертвою психологічного, фізичного або сексуального насильства, захистити себе та дітей, у Запоріжжі навчають на тренінгах. Один із них відвідали 12 родин, каже Вероніка Шостак. Серед учасників – жителька Запоріжжя Олеся Шевцова. У шлюбі жінка була 13 років, дізнається, тільки після розлучення збагнула, що була жертвою психологічного насильства подавлення своїх емоцій. Придушення емоцій. Людина хотіла, щоб я робила так, як хоче він, ішла по його шляху. Але я інша людина, я добра, чуйна, мені було цікаво спілкуватися з людьми, а не жити в золотій клітці. Після розлучення старший син залишився зі мною, молодший з батьком. Тепер в дітей психологічна травма, тому я й прийшла на цей тренінг на упередження працювати саме запобігання цьому явищу. Тому чим більше людей будуть знати, що таке домашнє насильство, які прояви бувають домашнього насильства, види, які домашнього насильства, то вони будуть розпізнавати і навіть ми, наші психологи, які працюють із сім'ями і представниками громад, вони розповідають саме, як уберегти себе. На цьому тренінгу ми ми розглядаємо психологію особливості домашнього насильства, так, що чому, це, чому воно виникає. Ми маємо загальне таке поняття домашнє насильство і його форми. Не види, а саме форми. І до цих форм домашнього насильства належать психологічне насильство, насильство економічне, насильство е е сексуальне і насильство фізичне. якщо будь-хто стикається з випадком домашнього насильства, він має зателефонувати на 102, тому що і нам повідомити, що відбувається домашнє насильство.